نعمل خربط ايش؟ لكروب. اي خربطه يعني عشان ما تحكيش. خربط ايش؟ مرتب، عندك ايش بدك تعمل؟ بتختار اي كرت من المجموعات، اي كارت اسحبه من غير ما اشوف، خرج الكاميرا، خرج الكاميرا، تمام؟ عندك ايش بدي اعمل؟ بدي انزل مجموعات، المجموعة اللي بتعجبك، رح تستوب عليها، حط كارتك فوقيها، لا، أي مجموعة بتعجبك، رح تستوب، حط كارتك، حط، ما يسكرها عليك، تمام؟ قص قصة. كمان قصة؟ ثلاثه <تصفيق> على السن قصة تمام هلقيت ايش بدي اعمل بطلع كارتك كيف بطلع بتفتح في ايدك هيك نشوف بصمات ايد نشوف اكثر كرت لسكته وجافيده تمام ندور في الشده اكثر كرت بيجي عليه بصمه فيه هذا هو كَارْتَكَ أقول شو؟ طيب لك هيك حطه زي. هل لما نخطه في الشد زي، إيش بطلع؟